Salam, kanonu üçün günləri xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Bakı şəhər icra hakimiyyətində ciddi qadr islatı başlandı. Sabiq səfir nələrə açıqladı? Vladimir Putin Azərbaycana niyə gəlir? Eldar Azsov Bakı şəhər icra hakimiyyətində gətirildikdən sonra bir çox dəyişiklikləridir. Belə ki, bu dəfə Eldar Azsov qadı dəyişikliklərinə yol açıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətində kadrlıq islahatlarına başlanılıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinə müdir vəzifəsinə Ayaz İmaməliyev təyin olunub. O, bundan öncə Səbail rayon icra hakimiyyətində sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdir vəzifəsində çalışıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, kadrlıq islahatları davam etdiriləcək. Bildədik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yuğaməliyevin 16 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə İcra akimiyyeti başçısının müavini vəzifəsinə Eldar Əzizov təyin olunub. Hazırda Eldar Əzizov Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edir. Eldar Əzizov bir neçə böyük rayonların icra başçısı vəzifəsində çalışıb. Təyin olunduğu hər bir rayonda hansı dəyişiklikləri mütləq edib. Çox vaxt bu dəyişikliklər ya qəzəblə ya dalğışla qarşılanıb. Bu dəfə Bakı mərkəzi vəzifəsinə iddiali olan Əzizov bir neçə də rayonu sökməyə zəiddir, lakin ərazini isə təmizləməyə başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən paytaxtın rayonlarında aparılan abaddlıq quruculuq, zəbt olunan torpaq sahələrinin və yaşınlıqların hasarlarının sökülərək ərazinin təmizlənməsi, həmin yerdə abaddlıq güşələrinin yaradılması, vətəndaşların narahat edən amillərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Mediyadan verilən məlumata görə, vətəndaşlardan daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında şəhər icra hakimiyyətində yaradılmış xüsusi komissiya tərəfindən Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisindəki Zeytunluq adlanan ərazidə Heydər pastırının yaxınlığında araşdırmalar aparılıb. Yaşıllıq ərazisində bəzi işbazlar tərəfindən qeyri-qanuni yollarla ərazinin zəbt olunaraq hasarlanması, müxtəlif şəxslərə satılması və bəzi yerlərdə mövcud zeytun ağaclarının kəsilməsi, yaşıllıqların məhv edilməsi faktları üzə çıxarılıb. Bununla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə birgə texnika və işçi qüvvəsi cəlb olunmaqla zeytunluq ərazisində 3 hektar sahədə müxtəlif şəxslər tərəfindən qanunsuz zəbt olunmuş 16 torpaq sahəsinin hasarları sökülüb. Ərazi tikinti materiallar və tullantılardan təmizlənib. Bu ərazidə yeni ağaclar nəkilərək yaşılığıların bərpa olunması ilə bağlı işlərə başlanılıb. Park ərazisinin qamunsuz olaraq hasarlanması və yaşılığıların məhv edilməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Avropa Şurası Parlament Asambleyası Gül hacibeyli Hacı Bəylə haqqında çıxardığı qərarlara düzəl Milli Şura'nın koordinasiya mərkəzinin üzvü, keçmiş Millət vəkili Gültəkin Hacbəyliyə qarşı bir müddət əvvəl törədilən təxribat fiyas qoyur. Belə ki, bu ilin iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə sanksiya qərarı çıxarılanda, sanksiya tətbiq olunanlar siyasətinə Gültəkin xanımın da adı salınmışdı. O zaman bəlli oldu ki, bu Azərbaycan hökumətinin Gültəkin Hacbəyliyə qarşı təxribatı nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycan nümayəndəliyi vasitəsilə Gültəkin Gültəkin xanımın qalanan məktub ona çatdırılmıyıb və Avropa Şurası Parlament Asambliyasının müvafiq qurumuna Gültəkin Hacıbəylinin məktubdakı suallara cavab verməyi istəmədiyi bildirilib. Üstündən 3 ay keçəndən sonra Avropa Şurası Parlament Asambliyasından Gültəkin Hacıbəyliyə məktub yollayaraq onun adını sanksiyasiyasından səhvən saldıqlarını və bu səhvi artıq aradan qaldırdılarını bildiriblər. Bu barədə Gültəkin xanım Facebookda məlumat paylaşıb. Kanal 13 olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və aparativ olaraq çatdırıq. Siz də hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmaq, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmaq unutmayın. Növbəti xəbərimiz deyil, aşbayla bağlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 5-ci gündəliyi açıqlandı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyasının keçiriləcəyi tarix və gündəliyi açıqlandı. Sessiya bu il oktyobrun 8-dən 13-ünə qədər keçiriləcək. Sessiyanın gündəliyində Avropada miqrantların və diaspor cəmiyyətinin radikallaşması məsələləri daxildir. Azərbaycanlı deputat Sahibə Qafarova bu mövzuda məruzə ilə çıxış edəcək. Həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası sessiyasının iştirakçıları İsrail ədliyyə sistemində Fələstinli azlıqlarla rəftar məsələlərini Serbiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin də dərəcədə yerinə yetirməsini müzakirə edəcək və Avropa Şurasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları sahəsindəki mexanizmləri ilə əməkdaşdlığını qiymətləndirəcəklər. Bununla bərabər SEESIA çərçivəsində Albaniya, Norveç və Türkiyə üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hakimlərin seçilməsi baş tutacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin sentyabrın sonlarında Azərbaycana gələcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan prezidenti Rusiyada rəsmi səfərdə idi. Rusya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan, Tacikistan və Özbəkistana səfər edəcək. Bu barədə Izvestiya qəzetinə dövlət başçısının beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə, səfərlər sentyabr-oktyabr aylarında baş tutacaq. Sentyabrın sonlarında Putin Azərbaycan səfəri edəcək. Sentyabrın 27-28-də o, Düşənbədə MDB ölkələrinin liderlərinin görüşündə iştirak edəcək. Oktyabrda Vladimir Putinin Özbəkistana səfəri planlaşdırılıb deyə Yuri Uşakov qeyd edib. O, Putin'in səfərinin dəqiq tarixini açıqlamayıb, amma Putin'in sentyabrın 20-27-sində keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatının keçirildiyi günlərdə Bakı'ya gələcəyini ehtimal etməyə olar. Bundan başqa, ilin sonuna qədər Rusiya, Rusiya, İran və Azərbaycan prezidentlərinin iştiraki ilə keçiriləcək üçtərəfli sammitdə iştirak edəcək. Xatırladaq ki, ilk dəfə Rusiya, İran və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşü 2016-cı ildə keçirilib. Sonradan Bakı və Tehran'da sammitlər keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlxam Əliyev 2018-ci ildə 2 dəfə Vladimir Putinlə görüşüb. Sentiabrın birində Soçidə danışıqlar aparıb və Moskvada futbol üzrə Dünya Çempiyonatının açılış mərasimində iştirak edib. Sabiq səfir İsvəndiyyər və Habsadə qanunca qalmaqalı müsahibəsi haqqında danışıb. Qanalımızın suallarını cavablandıran sabiq səfir bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq götürb. Məni məsələsi barəsində Respublikada ilk dəfə məsələ qaldıran mən olmuşam. Bu da olub 2001-ci ildə. Bir yoldaş o gün gəlmişdi, bir çıxış elədi. Adı Əvəzdir. Nə dediz? O da çıxış elədi ki, güya ki, nəyə görə mən vəzifədən çıxımdan xurub bunu demişəm. Amma mən deyə bilərəm ki, 2001-ci ildə 1 iyun 525-ci qəzetdə bu barədə mən yazmışdım ki, məlumat sızdırılır və Erməni kökənli də Xarici Şəxslər Nazirliyində işləyir və bunu işləməyi qeyri-məqbul sayılmalı Bu arada mən demişəm, amma haqdan deyirlər ki, mən niyə dünən nə bu məsələdən qaldırmışam. Xeyr, bu məsələni mən ilk dəfə 2001-ci ildə qaldırmışam. O zaman mən işləyirdim Birləşmiş Millətlər Təşkilatını Avropa bölməsində, yəni Cenevrədə Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsiydim. Bu məktubu yazdığımda göndərdim birbaşa spikerə. Ondan sonra da, bir müddətdən sonra da özüm ərzəmi yazdım və işdən azad olmaqım haqqında. Təsəvvür edin ki, helə bir mühüm postdan, vəzifədən getmək də öz ərzəsi ilə hər oğlun da hünəri deyildi. Onu mən yazdım və göndərdim. Bu oldu 2001-ci ildə. Mən hep bilmirəm, mənim haqqında deyənlər neçə yaşı var, nə bilirlər, bunu bilmirəm. Amma tək 2001-ci ildə mən bunu deməmişim. 2001-ci ildə yazdım və göndərdim. Sonra 2001-ci ildə mən qayıtdım, gəldim Azərbaycana. Yenədən mübarədə mən yazmışdım. Ondan sonra 2002-ci ildə də yazmışdım, 2003-də səhb verəmirəm isə Bakı Xəbər qəzidini yazmışdım ki, hakimiyyətdə milli adamlar işləməlidir, bunu da demişdim. 4-cü ildə də bunu demişdim, 5-ci ildə bunu demişdim. İndi bu adamlar bunu oxumuyularsa, bunun günahı məndə deyil, onların özündədir. Amma İlham İsmail müəllimin çıxışı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, İlham İsmail müəllim, əvvələ minnətdarlığını bildirirəm ki, o... Dedi ki, əvvərdən axıra qədər qulaq asmışam, amma emtiyin əm əm əməkdaşı olub, amma mən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, İlham İsmail müəllim dedi, amma mənim sözümü bir qədər təhrif eləmiş formada. Mən o qüya ki, demişəm ki, kisi xallar işləyə bilməz, xeyr, talış da mənim qardaşımdır. Kürddə, dilahçıda, tatda, ləzgi də, avar da mən bunlara qatmamışam. Bunlar mən deməmişəm. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, erməni kökənlidirlər, xarici işlər nazirliyində və güc struktlarında işləyə bilməzlər. Verilişin tam versiyasını əməkdaşımız Elçin Rəhimzadənin təqdimatında bir neçə saat sonra izləyə bilərsiniz. Bizim isə bu günə çatacaqlarımız bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşməyimi diləyirəm. Sağ olun, sağ olun.